Kaixo, ongi etorri egizan zaitez, fi iru seriez kanalera. Berrogeita maoste eta iruruita artean zaude eta teknologia berri buruz gehiago jokin nahi duzu, zorionak, lekuok ira etorri zara. Ikusentzunezko bidez, zure smartfona modu seguruan erabiltzen erakutsiko dizugu. Gure kanalean zehazki, fisiñaren, iru Google kontuaren segurtasunaren, albiste faltsuen eta ezabatzen seguruaren inguruko bideoak aurkituko dituzu. Amaitzeko gure bideo guztia Creative Commons lizentziapean daudela adierazi nahi dugu, zehazki CC by nc